Велика терористична атака російських варвів на столицю та областніх центр України. У Києві ми бачимо зранку в жальні кількох районах. Зокрема, в центрі нашого міста також агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. За даними, на цей час від ракетних ударів в нашому місті загинули 5 людей. 51 постраждали. А зараз 42 42 людини знаходяться в закладах міста, в міцзакладах. Усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Оперативно реагують і долають наслідки, атаки. Зараз ми бачимо, служби комунальні працює, загроза триває. тому, прошу всіх, не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги, будь ласка, перебувайте в опроті, візьміть, будь ласка, теплу одяг, воду, запас їжі, зарядний пристрій для телефонів. І в міста, прошу, без гострої потреби, не, будь ласка, заїжджайте. Нагадаю, що станції метрополітену працюють як укриття. Наразі, після відбою тривоги, яка тривала 5,5 годин, рух поїздів на всіх станціях столичного метро оновлено. Ми працюємо, робимо все для забезпечення, життя забезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримку. Ворог хоче нас злякати, у нього нічого не вийде. Сперегаємо спокій і діємо виважено. Разом ми вистемемо. Слава Україні!